طب وسع كده حاسب كده عشان إشارة مش هعديك حتى لو معاك اماره اخصامنا يسمعونا تجيلهم المراره فمجعجعش في ايدير رقبتك تتحول زماره كنت قاعد في الكليه بفرش تاول انا من شويه البيت شافتني من بعيد بس فيه وقامت جايه لما عرفت اللي بيا انا بتمره واحده جاريه تحت رجلي لقيت رقمها دي طلعت فيا دايبه عارف مش هبطل حتى لو البيت بيطلع نار هيبقى ساعتها جاري فيا زي جوا التلبيبه دا اقفل الاشاره متروش ما ما تشغلش انتظار اتقال هادي اللعبه تاخد بردن ده بعد الافكتار هي هي نفس اللعبه ما في بس اللي فوز بعمل كل مرة تقول شغال انا في المرور مش ساكن في 6 اكتوبر بس بحب انا العبور اقصد الجيش يا بغل محتاج تشوف لك دكتور اصل الصراحه راحه ورابكو مليان عيون واقف قدامي رابكو ركب وبتخبط من خوف ما لازم يبقى خايف من رابكو سيء على طول ارجع للبار بص على البور الرابع قبل الاربعه دول ايه مش شايفه أنا كنت اقصد دكتور عيون شكلك محتاج مساعده هدور على ايد العون او عندي فكره احسن هدور على ايد الهون مع انه جيري زي فور بس عامله زي الدوم انا طعمي مر زي اللي مش شايف منكوا رجا مش شايف فيكوا نصر تلاتة فاز فل جه سكتنا مطر عملنا ماس لما نزل عليكوا مطر ماليش بداية ولا نهاية ولا زوايا زي الدايرة ماليش مثيل ولا بديل والدليل يا جاي لك فمش هسكت ومبسكتش ومش هوقف انا الساقية حتى لو هارب على طيب بيك اسمه هرية انا لو كتبت اللي في دماغي هخلص الصفاح مرميين كلكوا الأرض وانا نجم فاصفار قهوتك تطلع مظبوطة وانت بتسمع تراكاتي ركز معاهم من القرف هتلاقي إلا انا طاقتي تستهلك الا في المفيد فتسمع التراك ده تحس انك عيد فانا وبيك نولع فيكو زي الويد وانتو على رأيه ألفا مفيش جديد بالركوب خلفت من البيت عيال عندي كتك سنة وسنير 8 سنين ما تحسدش يا حسود هرمي في عينك سنان انا هجيب الفلوس وده هجيب آخرك يا جميل هنهي تراكي دوا زي ما بنهيه مش آخر كلامي أصلي ما بنتهيش من أي معدائي على الأرض ومدور فيهم الدربة انا البطل في هذا العرض مجدون الكسترين